Ain't, ain't, ain't nobody fucking with me, Seven. One, one, one. سهر اليوم عالخلفية الزوم كتروا الذنوب الراس كراس كسر الكاس بيع كياس طوعاء من الماس yeah. منتعارف بس ما بسلمك الكود كلمتنا عقود ودنا القلوب للوجع لا تعود ما منخاف من الموت لو الغربة يمكن ما انكشفت الكرود وخب السر و اكل كله غير جو وسهر وكاس عب لا وجهة ضوطاير بي اس كلاس برد كتير ما عم حس ماشي براسي بس الدس روكي بساحة اوروبا ادمان الاباحة الغربة مو سياحة الجروح بتعلم لخياطة اليورو عبادة الكرامة بكرامة بتطلو فراطة في اليوم سهر اليوم على الخلفية السوم كترول وزنوب الراس كراس كسر الكاس بيع اكياس من الناس في اليوم سهر اليوم عالخلفية الزوم كتروا لزنوب الراس كراس كسر الكاس بيع كياس طوع من ألماس بيتك yeah. مربوطة ورانا الشرطة يمكن لو وصل البرامو دواء أخو شر في بريء كلكن إبليس لو والله ما يشتغل البوليس شامن بالشارع ريحة الهيس جرب قرب عنا بيس مخدرات بجينز لبسي <تصفيق> أسود وراك جيب اللي بس من جيب كلكم سوان بالبيت ما بيشتري فيك بحر المايك بدون بريك جاك جاك مخي انقلت قلت بلاقي بفخو ونقلت فيهم صانصيبين كنا هيك في اليوم سهر اليوم على الخلفيه الثوم كترو للثوم بالراس كراست كسر الكاس بي اكياس ضوء من الماس في اليوم سهر اليوم على الخلفيه الثوم كترو للثوم بالراس كراست كسر الكاس بي اكياس ضوء من الماس